أنا يا جموع الحفلة هنو السنافية بفرحة ولدها يا عسى الله أنيها تغنوا على طرق اللحون الحماسية وهنو أم جابر في فرح